Cinebaix és un espai segur. Segur perquè tothom porta mascareta. Hi ha silenci. Hem augmentat el distanciament físic i la desinfecció de les sales. Hem reduït l'aforament. I la renovació de l'aire és constant. Ben tornades a Cinebaix.